في الأيام مرسوم على وش الابتسامه وفي اي بلد ليا علامه والبركه في حب الناس ولا عمر انا قلت عيبه ولا حصل مني افعال غريبه علشان